صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتحت شعار العرائش ارث الثقافات وملتقى الحضارات، اذا كيفما عودناكم ان اليوم 25/7/2028 أه كان عندنا الافتتاح اللي هو عبارة عن كرنفال اللي حاولنا نستحضرو فيه الشعار ديال الثورة وانو نستحضرو فيه الارث الثقافي والفولكلور العريق ديال المدينة ديال العرائش وكيفما لاحظتوا كان حضور يعني كبير من الجمهور العرائشي اللي كنشكرهم على الثقه ديالهم المتجدده في جمعيه عبد الصمد الفاوي وهذا شرف كبير لنا الهدف ديالنا الوحيد هو اننا نفرحوا الساكنة ديال, ديال المدينه خصوصا من بعد هات السنتين ديال الوباء اللي كانت فيهم واحد غياب من جميع الجمعيات والناشطين دونك اليوم كان كرنفال اللي الحمد لله كنا جد فخورين النشاطات اللي قدرنا نقدموا فيها رغم الصعوبات اللي واجهتنا ورغم العجز اللي كان عندنا ورغم العديد من المشاكل الحمد لله قدرنا اننا نتغلبوا عليها بتضافر يعني الاختيارات ديالكم الفرق الفولكلوريه يعني يعني اللي جايين كاع اعتمدوها كنلاحظوا مشاركه وطنيه مشاركه جهويه مشاركه محليه